Sukupuutehtävät on näissä perinnöllisyystehtävissä aika mukavia. Nämä on semmoista mukavaa sudokuakin parempaa pähkäilyä, pähkivistehtäviä, että miten tämä homma menee ja nämä on loppujen lopuksi hyvin loogisia ja kun tämän asian hoksaa, hoksaa, niin nämä kyllä menee kuin vettä vaan. Ja, eli nämä on tällaisia nämä sukupuutehtävät, niin sanotut sukupuutehtävät, on joku sukuhässäkkä, jossa kun sanotaan, että siellä on merkitty sitten, että mitkä on sairaita yksilöitä. Ja nähdään jonkun tautialleelin eteneminen sovussa. Ja sitten pitää alkaa päättelemään, että millainen tauti on kyseessä. No, millainen tauti sitten voi olla kyseessä? Ne erilaiset tautivaihtoehdot. No, ne voi olla siis semmoinen, että se tauti on. Tietenkin resessiivinen peittyvä, tai sitten se voi olla vallitseva, eli dominoiva tauti. Ja se, miten se tauti etenee suvussa näillä kahdella vaihtoehdoilla, niin Siinä on ihan selkeät säännöt ja se pystyy sieltä havaitsemaan, jos tuo sukupuu on tarpeeksi laaja. Sitten näistä, tästä taudista usein katsellaan sitä, että onko se sukupuoli kromosomissa X vai onko se sitten niin tuossa autosomeissa. Eli tämä siksi, koska ihmiseltä löytyy yksi kromosomi, joka on täysin erilainen miehillä ja naisilla. Eli x kromosomis sisältää aika monia tämmöisiä tautialleleja. Y-kromosomi on hyvin pieni, siinä on vain kymmenkunta geeniä, eikä mikään niistä ole mikään tautialleeli. Eli silloin tällainen peittyväkin, resessiivinen tauti pystyy näkymään miehessä, koska muotoa X, Y, jos tämä kantaa sitä tautia, niin silloin tota, tällainen mies tulisi olemaan sairaus, vaikka se on peittyvänä, nyt se resessiivisenä se tauti, koska ei ole tavallaan vastinetta sille alleilille tässä Y-kromosomissa. Autosomit oli sitten kaikki muut, 22 kromosomia, kaikki muut paitsi ei nämä sukupuoli. kromosomit. Muistakaa tämä autosomaalisuus ja autosomit. Nyt ei muuta kuin hypätään. Tällaisen tehtävän. Oheinen sukupuu esittää periytyvän kääpiökasvun ilmenemistä eräässä sukussa. A. Päättele ja perustele taudin periytymistapa. B. Mitkä ovat henkilöiden 1-10 mahdolliset genotyypit. Ja se, millä todennäköisyydellä lapsi 11 on kääpiökasvuinen. Perustele päätelmäsi. No niin, eli tällainen. Sukupuoli, jossa on kolme sukupolvea ja tauti alle. Tänään on merkitty sairas mies neljällä, sairas nainen ympyrällä, mikä on väritetty mustaksi. Sitten valkea neljä ja valkeja ympyröi, niin olet terve mies, terve nainen. Okei, nyt meidän täytyy vaan katsoa, että onko tämä tauti resessiivinen dominoiva vai onko se X-kromosomi, autosomi. Eli perustellaan taudin perintymistapa. Tota, lähdetään liikentekseen tuosta X-kromosomista, kuinka se voisi tässä vaihtoehdossa olla. Yksi porukka, joka kiinnittää aikana mielenkiinnon, jos se olisi X-kromosomissa tämä tauti, mä laitan nyt sen pienellä T, eli XT on resessiivinen tauti X-kromosomissa, ja sitten Y, tämmöinen mies, saa sitten naisen kanssa. Tässä on terve nainen. Se nyt voi olla siten, että sillä ei ole sitä tautikalleelia, mutta se voi olla myös täällä peittyvänä tuota, näin. Näin ollen tämä mies antaa täältä Y-kromosomin tälle pojalleen. Tämä tauti ei täältä mieheltä pysty tästä livahtamaan, mutta no voi ihan peijää, koska kyllähän se pystyisi täältä Sä, tota, sen Tautialle eli saamaan, jos äiti on terve, mutta se kantaa sitä tautia. Eli se voisi olla tämmöistä XTY-muotoa tämä, tämä poika. Okei, no periaatteessa tässä voi olla tämmöinen tilanne, mutta nyt meidän pitää katsoa, että voisiko se täällä toimia myös. Ja sijoitetaan nyt jälleen tämä tilanne vähän tänne ylös. Täällä mies on sairas, X-kromosomissa on tämä resessiivinen tautialleeli. Tässä nainen kummassakin X-kromosomissa pitää olla tämä peittyvä alleli. Ja sen jälkeen katsomme tilannetta. Nämä ovat mahdottomia tota, tapauksia nämä terveet täällä, niin mä jäämättä joutuisivat saamaan tautialleilin. Alright. Nyt tämä tilanne, että se olisi peittyvänä X-kromosomissa, olemme päätelleet, että se, se ei ole mahdollista. Hyvä. Joudumme vähän lähtökohtaan palaamaan. No, mitä sitten jos se olisi, tuota, Dominoiva merkityn isolla tiillä. Näin. No se voisi olla näin. on täältä. Voiko syntyä terve mies Y tuolta? Kyllä. Terve X tuolta. Voi olla mahdollista. Ja, No, to, voiko se olla täällä? Ei. Tämä nainen, tämä terve täällä, jos se on dominoiva X-chromosomissa oleva alleeli, niin Silloin tämä joutuisi olemaan muotoa näin ja yksilö olisi vääjäämättä silloin sairas. Olemme saaneet päätelmään, että tämä tauti ei kyllä taida olla X-kromosomissa ollenkaan, vaan tauti on auto somissa. Ainakin näin voisi lähtökohtaisesti miettiä. Jos se olisi autosomissa, sitten meidän pitäisi miettiä, että kuinka se etenee sukupuussa, onko se dominoiva, onko se resessiivinen. No, laitetaan sen ekana resessiiviseksi. Eli mä laitan nyt pikkuteillä merkitsen, että se on tauti Ja jotta se tauti esiintyisi tässä miehessä ja tässä naisessa, niin ne kummatkin pitäisi olla homozygoottia sen tautialleelin suhteen. No, eihän tällaiset vanhemmat pystyisi terveitä saamaan millään. Se ei ole siis resessiivinen tautialleeli. Me nähdään tuosta ensimmäisessä se, eli me laitetaan tänne Tauti on dominoiva, ja katsotaan vielä tilannetta. No tietenkin, jos nämä vanhemmat olisivat semmoisia, että ne olisi dominoivia, niin silloin se olisi tämäkin yhtälö mahdoton. Mutta ainoastaan yhdessä tilanteessa me saadaan täältä terveitä lapsia syntymään tähän su sukuun vihdoinkin. Niin se olisi tämä heterotsykootti. No nyt niistä tulee vanhemmista, eriperinteisiä siis tämän tautialleilin suhteen. Nyt täällä on sairaat, vanhemmat, dominoiva tautialleili tekee, tauti tekee niistä sairaat. Mutta ne pystyvät saamaan nyt lapsia, joille livahtaa täältä. Nyt terveet geenit. tuolle on käynyt huono sekä tuolle on huono sekä Näille on tullut sitten tämä tautialleli, joko heterotsygoottina tai homotsykoottina. No joo, myös sellainen periaate sääntö, että josta tauti esiintyy. Ää, jokaisessa sukupolvessa, niin silloin tauti on dominoiva, sairaushallille on dominoiva. Sen myös pystyy aika hyvin siitä, siitä näin pääsääntöisesti päättelemään. No, katotaanpas nyt sitä tätä X-kromosomitilannetta vielä. Tänään no ei, me sitä, sitä oikeastaan katsoa. Näin sepä tuossa pääteltiin b mitkä ovat henkilöiden mahdolliset ää, genotyypit. Mä aloin tekemään tätä, suku, tätä sukupuuta jo tässä etiä päin. Ja nämä kaikki pitäisi nyt tuohon vastauksen sitten poimia. Siten, että yksi on niin, kaksi on heterotykootti kantavat. Ja niin edespäin. No, mäpä raapasin tämän kokonaisuutena nyt sitten valmiiksi tämän taulukon. Tuota mä en oikeastaan pystykään vielä tekemään. No tehdään tämä nyt. Kolmonen on pakosti oltava näin, koska se on terve. Nelonen. Heterobsykootti tai sitten homotsykootti taudin suhteen. Pitonen terve. Kummatkin näitä Tai sillä ei ole sitä sairaushalle, eli se kutonen minun ajatus pysähtyy äsken tähän. Se on siis muotoa näin tai kutonen. Voi olla muotoa, että se on heteropsykoottit, tautiakantava tai sitten homotsykootti. Tämä täältä karsiutuu pois. Se ei voi olla homotsykoottitaudin suhteen. Se on saanut terveitä täällä. Nämä olisi väjäämättä mm, sairaita, joten me poistamme tämän vaihtoehdon, että se olisi muotoa iso T No, sitten mennään eteenpäin. Tää 7, 8. 1, 7, no tää piti olla tuota... Terve, ei ole Tuo Toi jäi tuossa 8. No, se ei ole saanut tautialleleja. Dominoiva tautialleleja. 9 on saanut. Kymppi ei ole saanut. Ja sitten yksitoista onkin kohta C. Millä todennäköisyydellä tämä tulee olemaan sitten sairas isä? Täällä on muotoa näin. Äiti. On. Näin. Ja näin tässä ole mikään muu kuin tällainen normaali monohybridiristeytys tilanne, missä katsastellaan ottaa tilannetta, millaisia jälkeläisiä voi tulla. Tässä on äidin, sukusolut tulevan pikkuteitä. Sitten sisällä tulee nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja jälkeläisin jakauma on siis. 50 prosenttia sairas ja 50 prosenttia terve kuin pukki. Ja tämä nyt on sairastumisriski aina, tämä 50. Ja se on jokaisella kerralla, kun sukusolut yhtyy, niin aina se sama, sama todennäköisyys. Ja tässä olisi nyt sitten tämä läpikäytynä yksi vaihtoehto. Öö, nä näitä pystyy olemaan myös sellaisia, että se tauti on X-kromosomissa, tauti voi resessiivinen.